תמונת הפרופיל בלינקדין היא ביותר. הסיכוי שיצפו בפרופיל הלינקדין שלכם גדל פי 11 כשיש פה תמונה, וזה בא לידי ביטוי אפילו יותר כאשר מדובר בעולם הרשתות החברתיות. פרופיל הלא תמונה יוצא רושם של אי-אמינות, אך גם בחירת התמונה עצמה היא ביותר. יש לה לא תמונה שלכם על החלק, חלק כאשר המיקוד של התמונה הוא מקו הכתפיים ומעלה, בלבוש ייצוגי ומבט ישיר למצלמה